ساعات من عمل لفاتنا فاتنا المسرات يوم الغلا رمسنا لاتمنا قمنا احتفلنا يوم جاتنا البشارات يوم اقبلت تحمل شهادة معاها ساعات من عمل فاتنا المسرات المسرات يوم الغلا ما سالت مناها قم احتفلنا يوم جاتنا البشرات يوم اقبلت تحمل شهاده معاها متفوق وتفخر بخضر العلامات والمدرسه تزهب تصاعد خطاها دلوعتي نجحت ونهديها الابيات ونمدحها في مقدار حبها وغلاها عارفه كل لحظات تستاهل اللي عالي مستواها يوما تحدت للصعاب باجتهادات من الثانويه حلجات في خطاها هنوا الغراري ناس مره ومرات وهدوها باقت ورد ينفح شذاها وفوها مصلح طيب الصيت وذات يفخر ببنت غاليه تعلى واعتلته المقامات كامل خصال الطيب والعز حواء والختم نضرب للأميرة تحيات في مبتدا الفرحة وفي منتهاء والختم نضرب للأميرة تحيات في مبتدا الفرحة وفي منتهاء